Ok, bon dia a tothom, uh, sóc l'Albert Sierra de l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural i estem també amb la Laia. Hola, que jo sóc fotògrafa. I, I tots dos hem estat treballant un, un projecte uh, sobre 3Ds que, ens voldria, que voldríem explicar-vos i que teníem previst d'explicar-los presencialment, però que finalment, per motius que són de tots coneguts, haurà de ser online. En aquesta jornada explorem que estem preparant. Passem a la següent diapositiva. El projecte en el qual estem treballant és, ara per ara, l'IDM Patrimoni Català 3D. És un projecte de la meva institució, de l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural, que el que pretén és promocionar l'ús de, del 3D en el sector del patrimoni. Eh, I ho fem eh, perquè creiem que en aquests moments el, el crear 3D és molt més fàcil que fa, per exemple, un parell d'anys i que té moltes aplicacions tant per museus com per arquitectura com per arqueologia. I, i, i ho fem a través de fer una galeria de, de, de models 3D provenents de molts museus catalans i fent, eh, diguem, aquests 3Ds el que fem és eh, utilitzar aquestes, eh, aquests escanejos que farem en els diferents llocs perquè els museus coneguin, coneguin la tecnologia. Ho fem bàsicament amb una, amb una tècnica que és la fotogrametria i, i, com us deia, doncs, eh, formant el sector i creant una sèrie d'estàndards de eh, per com han de ser fets aquests 3 tests perquè siguin útils i també col·laborant en el sector educatiu per això uh, avui estem amb, amb vosaltres perquè creiem que també té una, una aplicació directa en l'educació en el món de l'educació i publicant a internet aquests models que, que anirem fent i després hi ha un últim punt que és el foment de la creativitat en el qual probablement l'an que ve, si tot va bé uh, farem acords amb diferents universitats i i empreses o artistes perquè utilitzin aquests 3Ds uh, per generar models models nous. Següent diapositiva. Pare. Doncs, de cara com funciona la fotogrametria és una tècnica que es basa en l'anàlisi geomètric d'imatges. Per tant, el que han de fer és, primer s'han de capturar moltes fotografies des de diferents punts de vista de l'objecte. Un cop tenim aquestes imatges es fa un processat que el que fa és analitzar les imatges i com podeu veure aquí un petit onet s'ubiquen en l'espai i a través d'això s'acaba reconstruint l'objecte en 3D. Un cop s'ha fet aquest procés és quan es poden realitzar les aplicacions necessàries, que en el nostre cas el que estem fent és publicar-ho. Amb... Estem fent servir una plataforma que seria com el youtuber del 3D que es diu Sketchfab i allà és on anem penjant tots els objectes i es poden categoritzar, es poden fer classificacions i és una manera de difondre i accedir als els 3D. Es pot veure des del mòbil i permet directament l'ús en realitat augmentada o realitat virtual. I després, unes altres opcions és doncs, per imprimir un 3D i, i, i donar-li altres aplicacions. Aleshores, llavors, per, per fer en aquesta primera diguem, etapa d'aquesta tècnica és la, la captura d'imatges que és important eh, perquè és la base sobre la qual després el, el programa es eh, reconstrueix, diguem, aquest 3D. Eh, hi ha dues maneres de fer, diguem, en funció del, del tipus d'objecte que vulguem, que vulguem generar després en 3D. Eh, si l'objecte té volum, el que, com veieu a la part esquerra, el, eh, aquí hi ha dibuixades, diguéssim, les càmeres, o les càmeres o les posicions de càmera des de les quals es fan, es fan les imatges. Què vol dir això? Doncs que hem d'anar girant al voltant de l'objecte fent una sèrie de fotografies, una cada X graus, poden ser sèries de 8, de 16, de 32, és igual, eh, en funció de l'objecte. Eh, tot al voltant, des de baix, des de davant, diguéssim, i des d'una mica més amunt, com a mínim en tres, en tres passades. Es poden fer moltes més, però en principi, amb tres passades de vuit fotografies tindríem suficient com per fer un model molt senzillet. En canvi, en els objectes plans, una portalada, un quadro o alguna cosa d'aquest tipus, eh, en comptes de donar voltes a l'objecte, com és obvi, el que fem és anar fent com un pentinat, nem passant un, una foto al costat de l'altra, algunes de més a prop i unes altres de, de més lluny. Per tenir sempre eh, la imatge de, de, de qualsevol punt de l'objecte, en com a mínim tres fotografies. Aquest és un dels, és un dels elements que, que són necessaris. Si podem passar la, a la següent veurem, per exemple, que també hi ha objectes que responen molt bé a aquest tractament i n'hi ha d'altres que, que no. Eh, per exemple, els objectes que són mates i tenen textura, com per exemple aquesta llàntia o, o qualsevol cosa de fang, de ceràmica, qualsevol escultura, que sigui amb, una, amb pedra o amb eh, marbre o coses d'aquest tipus, funcionen molt bé. Eh, en canvi, tot el que és vidre, metall, brillant o, o objectes que tenen molts reflexes, eh, això el que fa és enganyar la càmera i no acaba de, de funcionar. És molt difícil que aconseguim un 3D com, com Déu humana. Aleshores, de cara al processat que us estàvem dient, eh, hi ha diverses fases a través de s'ha de passar El primer que fem, un cop s'han ubicat les imatges, és que es creen una sèrie de punts que s'anomenen núvol de punts i que és com el, la primera... Bueno, el primer. Després aquests punts es triangulen entre ells, de manera que aconseguim una malla que ens dona la informació geomètrica de l'objecte. Després es construeix el sòlid i finalment se li afegeix la textura fotogràfica que, com veieu, això és amb el Metashape. Aquí teniu diferents fases del procés. I aquesta portalada, ara vista a és i aquesta està feta amb el mòbil, per exemple, i que devien ser obert unes 50 fotos, no com a molt? Sí, això està fet amb un programa que veurem després, i això devien ser això, al voltant d'una cinquantena de fotografies, fetes amb un quart d'hora, més o menys, no, no vaig trigar més. I quina, quina va ser, com heu vist, en aquest cas és, és pla, doncs simplement em vaig posar al costat, de la, a, al davant de la portalada, i vaig fer una tira de fotografies amb el mòbil a l'alçada de la cintura, i anava fent, des de l'esquerra fins a la dreta, doncs una passa. Una passa, una foto, una passa, una foto, una passa, una foto. Amb això vaig fer doncs, 25 o 30 fotografies en aquesta passada, després vaig fer un altre cop d'esquerra-dreta, el, amb el mòbil a l'alçada de la vista, un altre cop, una passa, mig metre o, o 80 centímetres, una altra foto, una I després, amb el mòbil ben aixecat, al màxim que em donava el braç, un altre cop, una foto, foto, foto, foto. que eh, Com us ha explicat la, la Laia, eh, aquí veieu la, la malla amb tots els punts, el, el programa el que fa és... Eh, reconeixer punts en diferents fotografies i, a partir de trigonometria, ubicar-los en l'espai. És a dir, si hi ha un punt que està més a davant o més a darrere, a partir de 3, 4, 5 fotografies que hi ha al voltant, és capaç d'identificar on, on estan per, per com estan col·locades les fotografies. Perquè, clar, pot, eh, pot ubicar on, on, ha, on hi ha hagut la càmera. Eh, llavors, a mesura que va reconeixent aquests punts, crear aquest núvol de punts i després, unint aquests, aquests punts, crear la malla i després enganxa, diguéssim, els trossos de les fotografies i genera aquest, aquest model 3D. Ok. Llavors, això ho podem aplicar a multitud d'objectes. Nosaltres ho fem per, per objectes de, de... Deixo aquest, perdó. Sí, no, no està bé. Uh, per objectes de museu o de patrimoni, però en realitat en l'àmbit escolar es pot utilitzar per per milions de coses diferents, ja, ja ho veurem. En aquest cas, això és un petit camaleó de, de, del Museu Arqueològico de Tarragona, que és relativament fàcil de fer. Les coses que són petitetes, evidentment, són, són molt fàcils de, de fotografiar i, i repetim, amb, amb, el, amb el mòbil es pot, eh, es pot fer també. No, no és necessari una càmera molt, molt potenta. Si sí, anem endavant, a part dels objectes, com heu vist, també es pot fer eh, arquitectura portalades, una font, un... qualsevol element arquitectònic de, de la vostra població que considereu interessant i que es pugui treballar amb l'escola eh, és susceptible de ser generat en 3D. Una porta, no ho sé, una finestra, qualsevol. Eh, natura, aquí hi ha un, un trosset d'un petit bosc o una plantació, però... Es pot fer un cactus, es pot fer un arbre, es pot fer un, un tronc, un, milions de, una pedra, un, un tros de sorra, un tros de la platja. Eh, és, és un mètode de captació d'espais de, naturals molt, molt interessant. I crec que teníem, efectivament, i després ja, eh, si, si remeneu una mica en la plataforma SketchUp, nosaltres, com us deia, ho utilitzem per patrimoni, però hi ha multitud de, de gent que estan eh, captant models 3D de la realitat d'entorns de, de total i absolutament diferents. De fet, el, el cultural és segurament dels més petits. Hi ha eh, de videojocs, n'hi ha centenars de milers de models de, de personatges de videojocs o el que sigui. Però també hi ha gent que ho està fent servir, per exemple, a Manatomia, aquest, eh, si, si toqueu el... El, el link veureu com hi ha per exemple aquest eh, cor humà que a més ha estat animat i que es veu com està bategant però des de, des de tots els punts de vista és a dir, no és, una, no és un vídeo sinó que tu el pots mirar des de qualsevol, des de qualsevol lloc ja fa una mica de mi ja Vale. Hi, ha, hi ha altres eh, altres possibilitats, com, com per ah. exemple la biologia, la geografia, com us deia, o la geologia, veure eh, o, o ser capaç de, de, de transmetre, doncs això, eh, uns, uns determinats, eh, uns determinats unes determinades formacions geològiques. En geometria, per què no generar els models 3D de formes geomètriques, eh, etc. Hi, ah. hi ha infinitat de, de possibilitats, eh? Aleshores, el que us volíem explicar una mica és que hi ha diferents graus de qualitat en aquesta tècnica i és el que ens sembla interessant. Nosaltres l'estem fent servir a alta qualitat i amb càmeres reflex d'alta resolució i amb ordinadors molt potents perquè el que ens interessa és generar un document que pugui servir per treballar després restauradors o fer qualsevol feina tècnica que requereix molta precisió. Però el d'aquesta tècnica és que també es pot adaptar a treballar amb telèfons mòbils amb aplicacions de processat automàtic i una sèrie de factors que fan que sigui accessible en altres contextos que no tenen necessitat d'anar tan lluny. Aleshores, et trobem que és molt interessant el poder graduar entre aquests diferents nivells de qualitat. Adaptant-ho més concretament al context que ens imaginem que és el vostre, la captació de fotos es pot fer amb qualsevol mòbil, no, amb, amb els d'avui dia hi ha ja gairebé tots fan fotos de prou qualitat, o amb càmeres de fotos que no és necessari que siguin això, les, les millors. De cara al processat hi ha de dos tipus, es pot fer directament al mòbil o amb l'ordinador i les publicacions que trobem que són més adients són fer servir la plataforma Sketchfab que ja us hem ensenyat i després el Mobile History Map que ara us explicarem més endavant. De cara al processat, dir-vos que hi ha de dos tipus, com si diguéssim, l'automàtic, que és que introdueixes les fotos al programari i directament i es l'objecte 3D, o bé un de manual que permet aprendre tot el procés de, un cop tenim les fotos alineades, com generem la textura aquesta que veiem abans i com està intervenint tot aquest procés. Per lo general, les aplicacions que es fan per mòbil, fan el processat automàtic i no deixen intervenir i els que són per ordinador de sobretaula sí que ens deixa, bueno, sobretaula portàtil, perdó, sí que ens deixen oferir, o sigui, sí que ens ofereixen les dues opcions, tant manual com automàtic. Ok. Uh, llavors, en nosaltres el, el, les, uh, les vegades que hem, que hem preparat uh, alguna alguna sessió amb professors o als tallers que volien fer, però que també han quedat cancel·lats des, de, des delmòbile. Des de la caiguda del mobileòbile ens han cancel·lat un parell de, de, de possibilitats. Però bueno, l'any passat hi ja van fer alguna cosa a Tarragona amb professors que va funcionar molt bé. I llavors el, en l'entorn en educatiu el que creiem que té molt interès, com us deia abans la Laia, és aquesta possibilitat d'utilitzar eh, telèfons i una aplicació mòbil eh, perquè ens estalvia diguem, la, la necessitat de tenir un ordinador potent per processar aquests, aquests models. Eh, nosaltres hem treballat pràcticament sempre amb la de l'esquerra, amb la d'Apple, eh, aquesta aplicació que es diu Ternio, que funciona tant amb iPhones com en tablets, com en iPads, eh, que permet un màxim de 70 fotografies, i que el processat és automàtic perquè no el fa directament en el telèfon, sinó que el que fa és enviar-lo a uns servidors que estan segurament a Califòrnia, i que llavors eh, és relativament ràpid, al cap d'un quart d'hora d'haver fet les fotografies, et retorna el model 3D fet, i la veritat és que la qualitat és, és força bona. Per exemple, aquella portalada que heu vist està feta amb, amb, aquesta, amb aquesta aplicació. Val 4 euros en aquests moments, però en el cas de que algú estigués interessat, Uh, amb ells tenim un principi d'acord en què si fem alguna aplicació educativa uh, podríem arribar a aconseguir codis de gratuïtat per, per utilitzar Això sí, com us deia, només per plataforma Apple. Estan preparant una, una aplicació per ordinador amb la qual cosa també resoldria això, però de moment només és, és per, per Apple. En Android hem provat totes les eh, aplicacions que hi ha i no ens n'agrada cap, per, per dir-vos la veritat. Uh, la que està més bé és aquesta, que es diu Scan 3D, uh, que val, en principis gratuïta, però és gratuïta sense deixar-te exportar al 3D, amb la qual cosa diguem, té poca gràcia. Tens 3 dies gratis i després et comencen a cobrar 6 euros al mes o crec que una cosa similar a això eh, clar, aquest model a mi no, no m'acaba de convèncer perquè això de donar... és a dir, sí que pots aprofitar els tres dies gratis però qualsevol cosa que, que vagi més enllà d'això eh, has d'anar pagant i, i en canvi l'altre és molt transparent són 4 euros i punt i ja està um, a partir d'aquí si, eh, si, diguem, deixem el, el, les aplicacions mòbils i anem a buscar ordinador, hi ha, dues, eh, hi ha dos programes d'ordinador que són gratuïts i que ens permeten fer el processat, també. Eh, L'únic que requereixen uns ordinadors amb una certa potència. L'ideal és que tinguin una targeta gràfica Nvidia, però si no és així, també funcionen, com a nivell Cefir 3D sí que funciona, Uh, tot i que el, el temps de processat és, és molt llarg, pot durar fins i tot hores. Uh, en qualsevol cas, uh, si vosaltres feu les fotografies amb qualsevol, amb qualsevol mòbil o amb qualsevol càmera, de forma gratuïta, baixant-vos un d'aquests dos programes, el Cephyr 3D o el Meshroom, uh, uh, podeu processar models 3D sense cap problema. De fet, el Meshroom és una iniciativa de, de software lliure, que, que cada cop està funcionant més bé i que si funciona en el vostre ordinador eh, doncs podeu treure-li molt rendiment i el Cephyr no, no està limitada. I el Cephyr 3D, la, la versió gratuïta, eh, té un màxim de 50 fotografies que per a una aplicació escolar és, és perfectament suficient. Oh. Molt bé. Eh, llavors, a banda de la captura d'imatges per generar models 3D, hi ha una altra possibilitat que nosaltres creiem que és molt interessant i és la de utilitzar els models 3D que ja estan fets uh, i, que, i que es poden reutilitzar. a La plataforma Sketch va tenir centenars de milers que estan amb, amb codi de cre amb llicències Creative Commons o fins i tot en domini, en domini públic. Això vol dir que es poden utilitzar sense requeriments de copyright ni, ni res. El pots baixar i modificar-lo. Llavors hi ha ja, Imagino que alguns de vosaltres ja utilitzareu alguns d'aquests de, de programes d'edició de, 3D gratuïts que hi, ha, que hi ha a internet. Els més coneguts poden ser eh, SketchUp o Tinkercad o el 3D Tink, per exemple. Però nosaltres hem, hem utilitzat, per exemple, per aquest model que teniu en pantalla, eh, MeshMixer, que, que és molt senzill d'utilitzar. És, és d'Autodesk, que és una eina gratuïta, tot i ser d'una empresa És d'autodesk, que és una eina gratuïta, tot i ser d'una empresa comercial. I, I la veritat és que ens en agrada molt perquè és molt fàcil d'utilitzar i, per exemple, en aquest cas simplement en, en, en dos minuts vaig agafar el model 3D d'aquesta llàntia romana que hi ha a la part de sota i amb una eina que, que es diu pinch, que és estirar. Simplement he anat estirant punts de, del model per, per diguem, deformar-lo. això té unes possibilitats creatives tremendes perquè després això tant ho pots tornar a modificar, és a dir, pots donar un model 3D a tots els alumnes, que cadascú faci una, una interpretació. Pot ser, aquí és una llàntia, però podria ser un cap, una cara. I, ha, i per exemple, el de School Fab és pràcticament una, una bola de pastelina en la qual tu pots anar, eh, pots anar apretant i estirant i pots generar moltes moltes coses. És a dir, el 3D també ara és molt fàcil d'utilitzar no només captat des de la realitat, sinó de, des del 3D cap a la creació, també. Mm. I després, com us dèiem, hi ha la part de, de publicació en Sketchfab, que com ha dit abans la Laia, és literalment el YouTube del, de, dels 3Ds. Eh, funciona tant a internet, busqueu Sketchfab a Google, el trobareu, també funciona amb mòbils, via internet o via aplicació. Funciona exactament igual que YouTube. Cadascun d'aquests models 3D es pot fer un embed i col·locar-lo dintre de qualsevol web. Apredem un codi. Té un altre avantatge que és molt interessant, que és que també té sortida directa a realitat virtual. El mòbil, per exemple, consultant un model 3D, té el botonet de realitat virtual en el qual poses la, el mòbil horitzontal i amb unes ulleres de cartró, per exemple, eh, pots veure el model en 3D eh, llavanteu. Té també sortida directa en l'aplicació per realitat augmentada, és a dir, pots col·locar aquest model a sobre de la taula, virtualment, evidentment, o a sobre del terra, on sigui. El visor és molt interessant, té moltes capes, com us ha ensenyat, per exemple, abans la Laia a la portalada. Pels que siguin més tecnològics, té una api en la qual tu pots xuclar aquests models i integrar-los dintre d'una altra aplicació. I, I la realitat és que amb, amb models de, de patrimoni, en aquests moments hi ha més de 900 museus que l'estan fent servir i hi ha més de 100.000 models de la categoria de, de patrimoni o, o història que, que tenen. A sota teniu l'enllaç al nostre compte, el de Patrimoni Gencat, en el qual hi ha models molt diversos de, de patrimoni català. Vale. De cara a la publicació Sketchfab, Dir-vos que té una part interna per poder manipular els criteris amb els quals es veu la peça i que és molt senzill de fer servir. Hi ha una primera part que és ubicació de l'objecte, no? en quin lloc i en quines coordenades, perquè després la gent pugui moure i el punt de rotació sigui el correcte. Després es poden il·luminar, es pot jugar a il·luminar-lo amb diferents focus de llums o reconstruir escenes. Es pot canviar la imatge del fons i fer com paisatges o, i que hi ha un joc entre la peça i com la, la presentem, que també és molt interessant. Després se li poden posar etiquetes, que ho veurem més endavant i es pot afegir àudio i es poden afegir vídeos també. I en aquesta part d'aquí interna també és on, on podem definir els criteris de com volem que es vegi les ulleres aquestes de cartró que comentava l'Albert o amb diferents aspectes de la realitat virtual. De cara a què ens permet i què ens sembla interessant és que ets fa. Com veureu en aquests tres exemples, el primer d'ells és, és una audioguia guia amb diferents punts que ens va ferent un recorregut per tot el model, perquè us hem ensenyat exemples d'objectes petits, però això es pot aplicar a l'espai com al fragment que vulguem digitalitzar. Després es poden fer animacions com el cas del cor, pues, o cosa que us imagineu de peces que s'ajunten o explicacions. Hi petites animacions que ens poden servir a nivell didàctic per explicar coses. I tant pot ser de models 3D com de, de textos que apareixen o mapes o el que sigui. I, finalment, és un exemple d'un recorregut igual que el, el de l'Audioguia, però amb la incorporació d'un vídeo, que es pot això, ajuntar fotos, vídeos i, i textos. Molt bé. I eh, tornant una mica, diguem, a la, a la col·laboració amb el, amb el sector educatiu, a, amb la gent del Mobile History Map, a, quan vam estar parlant, que els coneixem des de fa un, uns anys, a, a, els hi vam explicar i els hi vam ensenyar i, i van ser molt receptius en, des del primer moment a, a la incorporació dels de, de 3D és dintre del, dintre del seu projecte. No sé si ho coneixeu, però uh, Mobile History Map és una de les iniciatives d'EM de Schools uh, en la qual uh, diguem les escoles el que poden fer és uh, crear una sèrie de continguts um, sobre um, el seu entorn i geolocalitzar-los en un mapa. Aquests continguts poden ser textos, fotografies, pot haver-hi també jocs de preguntes, etc. Eh, pot haver-hi vídeos. Igual que hi ha vídeos, en aquests moments també hi pot haver 3D. Vol dir que, per exemple, per posar un exemple a l'atzar, doncs una, una escola podria estar... Bueno, de fet, hi havia una, una escola que volia fer això. Eh, eh, volia, eh, eh, estaven treballant un jaciment arqueològic del seu municipi, i, i llavors van buscar en el museu que tenien a prop eh, peces que vinguessin d'aquell jaciment. Eh, llavors aquestes peces les escanejaven en 3D, les col·locaven aquí les geolocalitzaven en, en, en aquesta ubicació geogràfica concreta del seu, del seu municipi. Aquesta, era, aquesta és una de les, de les possibilitats. Eh, i que, que hi havia per, uh, per tractar aquest 3D, és a dir, no només col·locar la fotografia del, de l'objecte, sinó l'objecte tridimensionalment, que ho pots veure per tot arreu, amb anotacions, etc. Vale. Aleshores, pensant en el context educatiu i fent un anàlisi del nostre bagatge, trobem que els valors que té el 3D en l'educació són diversos. Us els expliquem així per competències i després veiem una sèrie d'exemples. De primeres, és poder ampliar i actualitzar els coneixements digitals que tinguem a les aules, ja que la fotografia és una tècnica que és accessible des de fa ben poc. Després, a través de la captura fotogràfica i la creació dels models 3D, eh, s'entrena una comprensió geomètrica i espacial que trobem que és una bona manera perquè és dinàmic i és un procés que ja ens guia a, a fer aquest aprenentatge. Després, és un procés que es pot fer una sola persona, però també el podem repartir entre els diferents alumnes. Llavors, això dur a fer una planificació i una organització de les tasques, que trobem que pot ser molt aprofitable. I, com deia l'Albert abans, no és només la creació de models 3D, sinó també el procés d'edició i la manipulació dels i-existents. I entendre que això, que es sketch fa a altres llocs, hi ha una sèrie de continguts potencials que són interessants i saber-nos moure i valorar-los i fer-los servir. I seguint en aquesta línia hi ha tota la part d'un cop tenim el 3D de fer un procés de recerca i de documentació per tal d'utilitzar el 3D com a una eina per relacionar diferents continguts multimèdia. Ja que això, podem tenir un 3D pot ser l'inici d'anar a buscar informació a bases de dades de museus o anar a buscar gravacions que tinguem o fer una sèrie de continguts que és com anar tirant de fils que ens van, ens van ajudar a... Aprendre. I després el valor que deia també l'Albert, de localitzar peces que estan en un lloc, pues, anar reconstruint històries o fer servir el Mobile History Maps i fer un bueno, el valor aquest, de que el 3D no és només el treball en 3D, sinó tot el que siguem capaces d'afegir-li. I després a la part de baix tenim una sèrie d'enllaços, perquè Sketchfab, com deia és el youtuber dels 3D, però també és una font, bueno, hi ha blogs i hi ha com moltíssima informació. La gent comparteix els processos i aquests exemples que hi ha aquí són relacionats amb l'educació, que trobem que són interessants i que us poden servir per anar en manèries de fer. Molt bé, doncs aquí tenim la última diapositiva. Que si, si haguéssim estat presencialment, doncs eh, hauríem obert un debat. Eh, perquè nosaltres veiem la, la digitalització en 3D des del punt de vista, diguem, de l'organització que, que la promou i que la, i que la genera, però ens falta el, el vostre costat, és a dir, eh, un cop vosaltres eh, teniu aquests models a la mà o teniu aquesta, aquest coneixement o aquest petit taller que podríem fer per ensenyar-vos com, com es fa o aquesta demostració, com creieu vosaltres que us pot ser útil eh, en, el, en el vostre dia a dia, en la classe o en l'ensenyament? En eh, tenint en compte que, evidentment, la digitalització a les aules no, no és, no és igualitària, vull dir, hi ha situacions molt desiguals, però sí que creiem que, com us dèiem abans, el, la possibilitat de fer-la amb, amb mòbils eh, ens dona unes possibilitats d'adaptació a moltes situacions diferents. I, i que creiem que, que, que, que en principi, si no qualsevol escola, gairebé, cal, gairebé qualsevol escola ha de tenir una manera d'afrontar aquesta, aquesta tecnologia. I llavors, això són preguntes que us, voldríem, que us voldríem fer. Com fer servir aquests models a classe? Com generar models de relació entre el museu i l'escola? a partir d'aquesta captació del 3D, que pot ser d'un objecte del museu, o com generar models eh, en què l'escola estigui analitzant el seu territori. No? I, I dintre dels projectes que vosaltres tingueu en curs en el sector de l'educació, eh, on veieu que això es pot integrar. I, per exemple, si haguéssim de fer tutorial sobre com funciona la fotogrametria, com afrontar un, un escaneig 3D de forma fàcil, quin seria el mitjà el format pel qual us seria més fàcil eh, integrar-ho dintre les vostres classes. Una guia en PDF, un videotutorial penjat al YouTube i també a, a nivell de recursos i de materials. Què, què, ne què necessita l'escola per fer una cosa d'aquest tipus? És, són, són preguntes que us voldríem fer i que si algú de vosaltres està interessat en, en experimentar una miqueta, Uh, si us plau, uh, poseu-vos en contacte amb nosaltres. Aquí sota teniu el, el meu mail, és a sierra.gencat.ca uh, i ara aquests dies estem teletreballant i segurament no estarem uns, uns quants dies més, uh, però estem, estem en, uh, diguem, en obert. Vull dir que, que en principi qualsevol dubte o reflexió o proposta que, que vulgueu estaríem, estaríem disposats perquè si no canvia res, en principi aquest any i l'any vinent, Uh, tant 2020 com 2021 ens agradaria molt fer alguns projectes amb, amb escoles que tinguessin ganes d'afrontar això. I nosaltres tenim un, una certa capacitat de, de poder fer-vos doncs, acompanyament amb, amb aquest tipus de, amb aquest tipus de, de treball. Bé, bueno, doncs jo crec que fins aquí, fins aquí la nostra aportació. I ara esperem que tots aquells que estigueu interessats en aquest tema doncs ens escriviu i ens, eh, i ens puguem connectar d'alguna manera, o, o bé directament a nosaltres, o si no, a través del Departament d'Educació, l'àrea de Cultura Digital, que és qui, qui ha promogut la nostra participació. Podeu també contactar amb ells, ells tenen el nostre contacte i, i, i, podem, eh, i podem establir tots els acords o projectes que, que siguem capaços de, de generar. Doncs pues, això és tot, no? <laughs> sí. Molt bé. cuidem -se'm.